Обійця вручили грамоту пошани та скорботи. «Я головнокомандующий Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю... ...та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб». Попрощатися з героєм прийшла тернополянка Олена Коломацька. «Він до чужих дітей ставився ніби до вже Він був дуже хорошою людиною. Він запам'ятався і залишиться таким-то як сонцем в наших спогадах». Поховали Ігоря Федина на Миколонецькому кладовищі поряд із дружиною Анжелою. У нього залишилося двоє дітей. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, Новини, Тернопіль.